Lovituri pentru Liviu Dragnea în sala de judecat, decizie fere precedentă a magistracilor. Presubliniere din TelePSD, Liviu Dragnea, încasea zonaul lovituri în sala de judecat. Magistracii au luat o decizie fere precedentă în dosarul cu cei de la Dgasp Teleorman. Ja decis o confruntare între fosta subliniere F de la asistent social sublinierea Liviu Dragnea. Confruntarea va avea loc chiar acum între Dragnea și Ales Sufloarea. Cei doi au dat declarații diferite, iar cei trei judectori au decis să facă o confruntare fără precedent pentru a scoate adevărul la ideal, anunc realitatea TV.